aurreko bideoa inda gero pentsatzen jarri nintzen haber urrengoa zer iburuz zingonun edo zera idea okurritze zitzaiten eta pentsatu nun izan zitekela baner buruzko zerbait kontatzea edo galdera erantzunen batitea edo ulako zerbait ma ba, bueno, Youtubeen jendeak iten ditunak, ez? Baina gero e, Twitterren ikusinun norbaitak jarri zula e, bendetaren udarako gauluzeak abestia eta horrekin pentsatu nun igual baiak udara asten den udarakin lotutako zerbaiti buruz izan behartzula. Tazkenen zein dut, ba, bueno, bideak hartu ditut eta bideo hau egitea okurritu zait. Artu dut abesedarioa eta abezedarioko letra bakoitzakin, oi lagustikin, bueno, esango dut nik udararekin lotzen deten kontzeptu bat. Balenengo biletrak A eta B elkarrekin botako ditut, ze bekaoza berdinari buruz zitzegin nahi dut. A izango litzateke auzoa eta B botiboti. Txikian hitzanean, udarako gauetan nere etxeparen da auzoa jisteginan, ba, auzo hortan eta ingurun bizi ginen umek botibotia jolasteko edo bueno, beste dozein jolasetan ibiltzeko. Oso rekuerdo hona daukatzea azkenean elkartzen ginen adindiferentetako umek eta denok elkarrekin ibiltzen ginen jolasen eta gainea, ba, guraso guztea gau zu bakarrik ateratzen garaipen txiki bat bat zantzutzako, ja ba, ahondi goa, sentiaraz ez izun zerbait, ba, uzten diate gau ez nahi bakarrik ateratzen. Deletrakin, donostikoaz denagusia. Eta donostikoaz denagusia gainea, bizentzutan. Zer, txikia nintzen ean, ba, gurasokin eta lagunekin etortzen nintzen donostia zu artifizialak ikusi eta latu bat jatea, eta hoi, netzako zen, planazo bat, munduko unduko gau Eta gero ja, urtek pasa dianean eta Donosti atorrin ezenen bizitzea badeskubritu dut beste partea izan dela, Donostiko piratena eta beste aste nagusi hoi. Eta, bueno, bazkenen, bi aste nagusiain diferente horiek, ban ere udararen parte dira eta bilak jakiten diate ilusioa. Eletrarikin, eguzkitako betaurrekoak. Ez zitu tila erabiltzen, ez zaizkit gehiegi gustatzen, kontxen konduzitzen deteneako, bai, erabiltzen ditut, eguzkiak asko molestatzen dut lako. Baina beste lakalen, normalen ez zitu tibiltzen, eta dakit, jendeai harritu iteioz, bastante begi argik dauzkat eta, bueno, asaten dutenez, begi argik dauzkan jendeai eguzkiak gehio eragiten dio eta molestia gehio eragiten du. Baino, bueno, banei gustatzen, eta hoxe. F letrarekin furgoneta eta lehen esan ez duten C letra horrekin dijoan kanpina ere bai. Txikian itzanean osaba batek zeukan furgoneta bat Kriston pila gustatu zitzaidetena ze altzatze zitzaion goiko partea eta lotako lekua gaitze zitzaion. Horrekin jotegian familien kanpineta udara pasatzea eta hoixe bat txikitako oporren rekuerdoa kanpinak dira. Eta hautatzen naiz ze pena emantzegun osabak ere bakizunean furgoneta saldu behartzula. H gaztetxea, anuetako gaztetxea. Ba, bueno, naiz eta urte guztin zehar ibiltzen ginear andikan, eh urte batzuk, nere kasun, ba bueno, udaran joistu udara bukaeran gazteguna ospatzen da, eh agusto bukaeran edo iraia hasieran, edo huxe ba udaran zehar ibiltzen ginean gazteguneko gauzak prestatzen eta ba gaztetxe jendeekin hotea politia izatea zan. H udarako klasiko bat. Gaur egun egia esan ez naizain beste jutzen ondartza, ze Bereza, ondia, mateit. Ba, eside pilazioa edo baina dure, azta kizzer edo bakizzer, eta gainea, donostiko ondartzak etzaizki gustatzen ze jende asko, eta orduen beste nolaikia moitu barko nuke, eta hola, ondartza guztien arten bat aukeratu barko banu hori joko aukeratuko nuke, ze txikitan horreak joten ginen gurasok, eh, aizpa, eh, lehenguzu zu sinak, osa baizebak, eta egila esan, obra intzuenetikan etzaitain beste guztatzen, nahi agonun lehen zeon bezala, Baino eh, donostiko ondartzak b aintzat ematen du. I letrarekin izarrak edo izarruxoak. Udaran ez dakit zeazki izaten da, baina bautenda den temporada bat eh izarruxoak ikusi aldianak zerun eta aizpatabiloi asko gustatu zaigu, ba etcheko terrazan etzan eta zerua behidagotea, pues aber izarruxon bat ikusten duen. J letrarekin jaiak. Bazkenen udaran izaten dia herri guztitako festak, anoetako kebai justu San Juanan aurretik izaten dia. Orduan, bueno, udara hasiera kontsideratu dezakeu. Eta hoxe, ba, erriko jaietan ibiltzeko temporada da. Ka letrarekin kas-naranja, ze bero ahiten duen geiena gustatze zeiten izaten da kas-naranja. Eta gainea meriendatzeko txokoladezko tartazati batekin baldin bada asko zero hobeto. L letrarekin, lana jarri det. Bai, udara eta lana. Zergatik, askotan, jendean lehenengo lanak udaran izaten dialako. Ba, monitore bezala udalekutan, edo tabernodaten kamerero bezala, edo umeak zaintzen... Ordun bueno, denbora politia izaten da baita lana zerdan deskubritzen joteko. M letrarekin, mangaluzea jarri det. Znaiz oso nagoatzen, baina mabos tamasei urte ingurun euskanean, un Eukinun bat naiz eta udaran kriston beroain beti mangaluziakin juten hitzana. Tzitzaiten gustatzen mangamotza jaztea eta oaindik eta gutxigo tirantea. Izugarrezko konplejo ziten ba hile bastante eukitzea besotan eta gero, ba ez dakit, sartu zitzaiten burun hola e, jartzeakoan nere besok zeukaten forma itxusia zala. Eta horregatik, ba, mangaluzea jazten nuen, ba, tzitzaiteleako gustatzen hola jartzeakoan hemengo Honek, ez da zer ikusi behar, baina hemen sorbaldan eta abesuan neukan forma. Ordun, dut, hori sartu zitzaiten burun, eta horregatik, ba, ez nun manga motzai jazten eta ez nun tirante jazten, beti mangaluzekin. Eta bain txorrala bat diritzen zait, baina bueno, horrek balio ditera guzteko ba, denok dauzkagula gure neurak, denok dauzkagula gure konplejoak, eta bueno, pixkanak hau behar dala superatzen ere. En erekin, nagikeria. Ez da erabiltzen deten hitz bat, perezaak egio esan menuke, baina heneekin bueno, ondo gelditzea. Batzuntzako udara izaten da, atzea da horrea betengabe gauzak egitea, eta kirola eta bain ez noa, eta, bueno, nik uste lasai egotene jakinin behar dala. Eta nire kasun, ba ez balin badaukat inolako eta goizetan hoien lasai egon eta bueltaka ibiltzea lasai esnatu arte, mm, kistona da. O letrarekin, ausintzulo jarri dut. Eta ausintzulo da, hanuetako lekugat, alkizatik datorren errekak egiten duen putzu moduko bat eta bueno ba, oso ezaguna herriko jenden harten ja urtetatik. Eta txikia zeanen edo gaztetxua zeanen ba ohiko lekua izaten da lagunekin udaran atxalde pasajuteko. ba bainatzeko kriston leku pila ez dago narren, ez da piztina bat edola. Ba bai ematen dizu hoixe, atxalde pasa aitzakia eta hoy ba nire gazean itzaniean area izatezan egiten egitenun lehenengo eskursiotxoa herri bertan. Eta paseatzeko paseatzekore oso leku polita da baitzalen arbolen artean dela. Naiz eta bueno, oraindela urte batzutatikan HT-ko obrak egiten ai hor eta bueno, dena ez da olentzeegon bezain polita. PL letrarekin jarriet parkea, plaza, pistina eta ez dauka beste misterioik azkenen udara akalian egoteko momentu bada lagunekin elkartzeko eta hoize. RL letrarekin tranpa txiki batindet, zeu bueno, fisikal komplikatua irutze hitza egiten ba R letrarekin hastezan hitz bat aukeratzea. Ordun, hoize aukeratu dut erre. E-R-R-E. -e. Ni normalen udaraan ez naiz erretzen. Ba, krema amaten dut eta hola, bai, baina pertsenagatzen dut da daude euskitanea gondas egin erretzen dianak. Ez da nire kasua, ni normalen morena jartzen nahiz. Eta hoi nire amangatik da, ze bai ama eta bai bere ama, amona, oso erreiz jartzen dira morenak, urte guztia pasatzen guen morenak kasi, eta baina nik ere hoi daukat. Morena jartzen nahiz dela erre beharren. Eze san juan zuha jarriet, bazkenen udarai hasiera ematen dion momentua dalako, eta gaina oso oso politia izaten dalako, zuan ingurun, sortzen den guztian, egin asko guztetzen zaiten momentu bat izaten da. Teletrarekin, terraza. Lehenago gore aipatu dut, izarruizuak ikusteko garaien, ahiz ba. pata terrazan jartzen gehala zeruei e behi da, eta eixo, ere guraso netxen dagoen terraza, txetik kanpona honen, Izugarri faltan botatzen duten zerbait da. hor ba, iluntzetan afaltzea ja fresko giro freskoa egiten dunean edo lasai lasaie otea eguzkia hartzen atxalden terraza gauza mundiala da. U letrarekin udalekuak. Ni ez naiz inoiz udalekutara jun eta gaur egun Izugarrizko pena ematen diten zerbait da. Txikitan oso oso oso txarra nintzen etxetik kanpoa gaua pasatzeko. Etzitzaiden bat ere gustatzen, oso urduri jartzen nintzen egun baten ere kanpora joteko ordu, pentsa ezin jazan udalekutara jutea. Baina bueno, gaur egun ba, lagunak eta estendianen komentatzen, udalekutako abenturak eta e, gauza guzti horiek baren inbidia sortzen dit. Baina bueno, ez da eze pasatzen. Eta hemendik aurreakoak, ba, W, W, X, Y, egin jasen ez daukate zera askoik esateko, de letroekin ez da oitz gehi egi behintzat. Eta azkenen letroekin, Z-akin, ba, rekuperatuko dut N-ekin esaten nuen nagikeria hoi, z z, z, z, z bat. Ba, hoxe, ba, lasai loiteko, lasai irlajatzeko, eta, bueno, lasaitasunez bizitzeko temporada bat ere badalako udara. Eta hoxe da dena, eskerrik asko videoa bikusteagatik, ¿Cuándo ha pasado ¡Eta ahorren gorrarte! ¡Ahí